Зробили в будинку грубку на 5 ход ходів. Чи потрібно для грубки робити окремий канал для притоку повітря, як для каміну? Так, пічник запевняє, що не потрібно. Ну, то не робіть. Так робити чи не робити? У пічника ви питаєте. Пічник це хто? От яка його справа? От ви його запитаєте. От він гарну піч вам збудував, гарну грубку, да От запитайте його Він гарну грубку вам збудував А як він розраховував приток і забор Скажіть мені, будь ласечко а? От є піддувало Є ж в грубці піддувало А навіщо він його робив Зайнятість нічі Грубка Піддувало Демарь Дай йот твою мінь Демарь. Вихід. Будинок. Мікроклапан, кімната, коридор, вентиляційні канали. Але в чому різниця? В чому? Да немає різниці. Немає. Для системи вентиляції різниці. Немає. Розумієте? Так, якщо його піч. З вашого будинку забере оце, будинок буде працювати? От запитайте його, якщо в його печі закласти дувало, піч буде працювати? От просте питання. От хлопці, всі, хто монтує каміни, печі, от, от такий маленький рисунок їм намалюйте і запитайте. Вам навіщо приток повітря? в цьому каміні, печі, грубці, газовому котлі, навіщо, щоб він дихав, щоб він працював. Так от, людина, вона теж спалює калорії, вона теж працює, вона теж видихає, то їй потрібен приток повітря. Тому в сучасному будинку, в сучасному будинку система каміну, система грубки це окрема замкнута система. Вона не може втручатися Систему вашого будинку не може. В старих будинках, коли був підпіл, коли куча дирок було, і це було зайве, дуже низьке КПД печі, дуже низьке КПД будинку, там повітря шло звідси, -з -з -з -з -з -з звідки можна, з, -з, -з того ж підполуч шло, там, з вікон цих негерметичних шло, його було достатньо. Але ж зараз ви ж встановлюєте металопластикові вікна, Три ряди ущільнення. Щоб, не дай Боже, не дай Боже, протягу не було. То звідки ваші грубки брати повітря? Звідки? Я, я, я вам скажу, що, звідки воно його візьме. Воно просто ваші канали опрокидують тягу. Ваші вентиляційні канали, вони будуть не забирати повітря, а вони, вони будуть давати повітря. І ви не зможете в будинку знаходитись, тому що один кілограм дров спалює 6 кубів повітря. 6 кубів. А закладка в піч 3-4 кілограми. От порахуйте. Спалюєте ви це там за 2 години. Все. Висмокте і все повітря з будинку. Через канали загони сюди мінус 25, мінус 30. Ви будете довго того пічника споминати згадувати. Тому, якщо сучасний будинок, приток повітря повинен бути свій. і коли я розповідав вам про приток повітря для каміну, я показував вам фото, е, буквально десь тиждень тому, що є камін, до нього підходить труба, котра підіймається з вулиці, бере своє повітря, тут система дренажу і повітря попадає через утеплену трубу попадає в топку каміну тут спалюється і через димарь уходить це замкнута система котра дає вашу, ваш будинок тільки тепло повітря дим замкнута система вона не втручається в систему вентиляції будинку не втручається Тим паче, що обов'язково у вас є е, п'ят канал для того, щоб, не дай Боже, угарний газ з'явиться, щоб він через цей канал уйшов. А якщо ви цього не зробите, то повітря піде, піде ось сюди. І якщо піде угарний газ, він залишиться в будинку. Зрозуміло? Привіт, печінку передайте. Там цеглина залишилась у вас.